перевіряємо засів, як прийняли маточки з прошлого островного бльота Б76. Б76 на трутнях КБ306. Вот, изнемошь, не могу, она убежала. Блин, <плакова> попробуй. Вот так вот, да? Значит, вот мы проглядаем семейку. А маточка прятатися начала от нас. Начала прятатися потихонечку. Да, вот она. Вот вся маточка. Крынялы. Наш B76. Отличный засев. Вот она. Номер 7. Якие так сделать. Оба, оба. О. Номер 7 маточка. Оп, убежала. Засевчик. Отлично начала она. Рамочку уже засеяла, даже больше. Значит, такие вот маточки островного облета подсаживаем. Вот такие семейки, 10 рамочники. Семьи-доноры, можно сказать, чаяк. На воспиталке хорошо пускать. Или продать пщелосемью, пакет. Отлично. Где наша маточка? Блин. О, елки. Вот она. Все ходит. Ставим на место аккуратненько. Да, пока не взлетела. Засеяно все везде. Так, приняли эту маточку. Я их много подсаживал. Ну, не много, но ну, относительно. декілька штук. С первого там, с другого облетов. Принимают, засевают. Между прочим, ця бакфа цей Б-76 посаженный на украинскую степову. Це степова, яка обльотнена на островах, чи, чи Жорнівські острова, чи як. Мені досталися, В місці я купив ці пчелосєм'ї, там була ця степова і ще є і островна маточка одненька. Я її оставив островну, а цих міняю, бачите, приймають бакфаст степова. Ну не всі, тут 90%, до речі ця матка тут другий раз підсаджується, першого вони не прийняли, тому що я пропустив ні плодку ні зміни. Так, що будуть такі комбінації і ці матки контрольованого спарювання на весну, на 15 травня. Кого зацікавить, телефонуйте. Ну, а ми йдемо далі, переглядаємо сім'ї, готуємо до зими, попідсажували островних маточок трохи, є карніки є трохи, бакфаста, будуть зимувати, так, що кого... хто не встиг придбати, можливо, ще весною телефонуйте. Знайти нас можно в интернете, погуглить матковод АМГ, наш сайт pasika.in.ua, телефон 067-88-322-30, Viber, Telegram також. Подписывайтесь на наш YouTube канал, ставьте лайк, кому сподобалось, дякую.